Okei, okay. eli me ollaan spavunattu nyt tämmöiselle autiolle saarelle ja meidän olisi tarkoitus selviytyä täällä ja me ei saada lähteä tätä saarelta pois. Ei saada rakentaa reittiä pois eikä saada lähteä uimaan, mutta maan alle saadaan kaivautua, mutta maan pinnalle pitää tulla takaisin samaa reittiä, että varmasti palataan tähän saarelle eikä nousta mistään muualta pinnalle, että tämä olisi liian helppoa. Meidän pitäisi saada koottua täysrauta armori eli kypärä, paita, housut ja kengät ja kokeillaan, että kumpi saisi nopeammin tehtyä sen rauta-armorin. Voin vaikka ottaa aikaa, niin sano, kun olet valmis. Mä oon valmis. Okei, okay. lähtee N, Y, T. Nyt. Oma myös hakeen sitä zombin mikä tänne jäi, mutta ei ole tuota tekstityksessä näkyy, että kuuluu uimista? En tiiä. No niin, tää alkoi hyvin kun... Pelkään ukkosta, eikä se kyllä tässä pelissäkään kovinkin valtakuulosta. Kukkonen on hauskaa, kunhan ei tule kriipperiin, johon se iskee. Mitäs tässä nyt ensin? Sinne. Sehän tässä nyt on vaikea, että täällä on rajattu määrä tätä puuta. Mm. Jotkut työkalut pitäisi saada tehtyä. Niin. Siksi on ehkä ihan hyvä. Voittaa noita taimia kasvamaan. Yhteisen hyvää vuoksi. <tos> <tos> niin, tai sitten mun istuttamat on vaan mun puita ja sun istuttamat sun ja. <tos> Selvä, että semmoista peliä sitten. Voi, tää on sitten mun omen. Ja kohdalta ei pitää ehkä kannata. Aivan, okay, on oh, Mitä, oi. joko se leit alle? No, en kerro. <tuhun> Eikä, täällä vettä ihan hirveesti. Tästä tulee yhtään mitään. <tuhun> ja varmaan pimeitäkin. Voi ei, mä en näe, että eihän täällä nyt ole joku pudotus. Ei! <lipitän> ei kuulosta hyvältä. Elämänkevättä ei kyllä tuon ukkona helpota asiaa. Kuulen, kuulin hämääkin, zompin, lepakon, taas zompin. Vitsit, mistään sä lähit maa alle, että mä nyt en ihan tulisi samasta paikasta. No mun puun luota. Ei oo totta, nyt mä kuulen Endermanin. Kuulisin varmaan kriippeninkin, jos niitä voisi kuulla. Mitä ne näe. Äh. Joo, täällä on koko lauma vastassa. Hei, minkä mä menen? Ai niin, onkohan ylhäällä? Vitsi, mä en tajunnutkaan miten jännää tää, kun täällä nää mittaa ihan oikeasti. Mm. Musta olisi kivempi kuin voisi vähän selittää mitä tekee, mutta sit mä en halua, että sä saat ideoita minulta. Mm. <laughs> no niin, nyt alkaa lyytikirjoita. Jumitan tällä Kuopassa, kun osa osaa edetä. Hota. Voi ei, mä haluan mennä yksin. Olisi pitänyt sittenkin mennä no. yhdessä. Olisi voitais... pitänyt sittenkin mennä yleensä. Olen otta yhteistyöpelin. Niin. Olisitko voitais vaan pelata kimpassa? Hetkinen, nyt alkaa kuulua. Mä oon ihan jumissa nyt. Monsteret äänet alkaa kuulua mun yläpuolelta vissiin. Kysyt, niin, miten sä etelet siellä maalla, kun enää mitään? En mä kerro. Aivan tietysti. sokkona. saat katto tallenteesta sitten, että mitenkin mm -hmm. tämä oikein puuhastelen. Soihdut, ois ihan kiva asia. Niin. Vaan tästä ideasta mitään iloa. Ahaa. Ahaa. Ahaa. tällä täällä kyllä puuta aivan <kliopiikin> suruutta nyt ihan. Niin, huonoa juttu, mitä hmm. Joo, no itse asiassa enpä se <tipäät> <tipäät> <tipäät> <tipäät> <tipäät> <tipäät> <tipäät> Ei, täällä kuuluu laava-ääntä, en mä uskalla mennä. Minä että laaman ääntä. Yyy, laama. Zombie-ääntäkin kuuluu. Jossakin. Jossain on siis tilaa, mihin mahtuu spawnaamaan hirviöitä. Nyt mä rupeen pelottamaan, ne tulee niin perästä. Oi, oi, sinne meni hakku. Ja melkein haluaisin löytää noin monsterit, mutta sitten en toiselta haluisi. Siellä on tilaa ja siellä voi olla jotain muutakin. Huo! Se oli soraa. En säikähtänyt soraa. äänet voimistuu. Ei. Kuule hämähäkkeen, mä en näe yhtään mitään. Jotenkin kuvittelin, että täällä on helpompaa, mutta unohdin tämän, että... Eihän täällä näe mitään. Niin, ei niinku saa jostain hiiltä. Täällä on hyvältä soraa. Missä kaikki on? Where are you? Jälleenkään en toisaalta haluaisi törmätä kehenkään, enkä mihinkään. Elämä Mitä sä teet, jos et näe mitään? Sitä mitä pystyt. Istut paikalla se itke. Kyllä innoittava tuo ääni, mikä kuuluu, kun hän vähänkin tuolla Mönkertää. Niin. Onks se semmonen litisemä ääni? Kuulen myös lepakon äänen. Oh. Ja nyt mä, mä kuulin myös, kun se osulaava laava oh. ja kuoli. Oh. Oi ei. Mm. Ympäriltä kuuluvan kahden metelin, mutta nyt mä kyllä. Enkeli... Ne on jossain. Mä onnistuin kaivaa kaikkien ympäri. Vaikka yritin tahalla, niin... Y... tuoli ehkä maan pinnalla tuo. Onko sulla on nyt se tehtävä, mikä tässä piti tehdä? Ei suinkaan. Sä haluat la mennä haastaan <laughs> No mutta kun siellä on luultavasti jotain jännää. Tässä mä nyt Tadaa. Mitä siellä lukee? Mistä ton saa? Siitä, että saa ensimmäisen rautavarkon. No just. Vai kukas on täällä unohtanut, mitä pitää tehdä? No, mulla on ollut tiettyjä hidasteita tässä, mutta... <tos> <tos> ja. Kiljumista ei ole kyllä kuulunut, eli ei liian pahoja hidasteita ollut. Oho, mitäs mä nyt... No nyt on enemmän kuin tarvitaan. Oho, mä kyllä näen sun nimeä, että mä oon kaivautumassa. Oho! Näin mä kissinut, mutta en mä... Ei, mä menin nyt oman reitin ympäri, <laughs> eikä. Joten missä te monsterit olette, kun minä kuulen teidät? Ei tuon soraa. No ihan sama, ehkä mänsteitin hirviöitä. Vai, mikä? Tuo? No tuo oli laama. Nyt mä kuulin laaman. Ei on mahdollista. <laughs> Joo, se näkyy tekstityksessä, että laama. <laughs> Okei, okay, no sä oot varmaan jostain olla? varmaan jossain, jossain äh, lähellä vaapintaa. Voitko kun, no. jossain, mistä se on siellä päällä? Niin, mut eihän se nyt saarella. No, ne on meidän saarella. Kyllä. Niin, en mä tiedä mis... Sä oot voinut mennä veden alin jonnekin toisen paikka niin. No en mä nyt niin kauas ole, kun mä tosiaan menin ympyrään äsken. Siis just sadan, että törmäsin silleen, että oi, tullu valoa. Niin, omaa soitu. Tai siis... Mm, ja tässä on jäätikköä mun mielestä ympärillä. Tosiaan, niin. no joo, en mä tiedä, missä kaikkialla ne, ne laamat. Niin, ja sitten eikö se kauppias palvunaa niiden laamojen kanssa, että, että jos se on tullut meidän saaret. Joo, mä luulen, että se voi tulla vaan kyliin. En mä kyllä... Ei, e e e jaa, en tiedä. Ja ei ole Ei mitään oikeata tietoa vaan... Vaan muli. Niin, kun mä menisin sanoa, että olen et sen muuallakin nähnyt, mutta... Yleensä on kyllä kylän lähellä ollut, kun sen on nähnyt. En mä varmaks nyt sen... Voi kun olisi ollut tavoitteena kerätä hiiltä. Ai, siitäkään haittaa tässä nyt. Ei niin. Nyt on, kun mulla menee kaikki hakut siihen. Uhu! Mä löysin jotain, mitä mä en oo ennen edes löytänyt, kun en oo nyt pelaanut. kupari vai? Mä voisin veikata. Jossain semmoista oranssin... No niin, mieltä. olikin jännä, kun se oli tommoista kaks väriä. Oh my god! No niin, löytyhän ne kaikki on siellä. Koko jengi! Well hello! Etkä räjäää siihen! Et tule sieltä! Sain et mulla on luola Au! Ai niin, mulla on har... Haa, armoria vielä, ei passaa ihan, miten sattuu. Ai, ai, ai, ai, Mäkin unohdin nyt sen, mitä tässä piti tehdä, koska mä aloin kerätettua kuparia innossani. Mm -hmm. Aha. Jee, yksi. Pois pelistä. Aika monta jäljellä. Jos sait tapettua Zombeen, edes. Ai, ai, ai. Zompin ei. Voinko syödä puuta? Antakaa mun syödä edes puuta. Mm -hmm. mm. Aivojen keskittymisvaikeus. Mä kakaa unohda, mitä mä oon tekemässä. Mä tota... No, ton mä kuulin jotain räjähdys. Ai ai. Oh, no. Ei. Nyt ne pääsee kaikki tänne. Tämä on kivaa. Hyvä. Kuka keksi tämän pelin? Miksi otti osumaa? En mä en on. halua mennä tonne, kun siinä on tuommoinen yhtään käännös. Näen mä sun nimen. Ja mä en mä tähän suuntaan. Endermanikin on jossain. Mutta niin, mä oon pyörinyt näit, niin paljon näiden lähellä, niin näitä on kerinyt syntyä, että ne... Hui! Ei, ei, ei, ei, ei, nyt sieltä on tullut ennenluivankoja. Ja niitä mulla ei... ...varaa kohdata. Ja. Aha, nyt ei rupestaa plekkeen Se on ihan hyvä. Sivaa kun levelit ei auta tässä hapassa mitään. Oi oi, mulla oli jäänyt huomaamatta toi. Oh, ei! Voi ei! Hei, mutta täällä on kauppias. Lävisittelin. Hetkinen. Tota... Nyt mun kaikki kaamat jää sinne, sinne. sinne. Mm, Sitäkään ei lasketa, jos... Tuota... Sä hukkaat kaikki ne rautakamansa. Sä oot tehtyä, niin. mutta sitten sulla todistaa, et todista, että sulla on eshausia niin. <laughs> ja jalassa. Niin kai nyt pitää päällä olla ne vaatteet. Niin. Se... Ehkä me tunnetaan tuohon. No niin tavarat maama tulee. Missähän me oltiin? Voi ei ole totta! Voi ei! Minut on saarrettu ja... <tos> ah, ne löysivät minut! <tos> ei, pitäisiköhän munkin pelata vähän, pelata vähän jännemmin. Jänn, jännemmin. Ja voit tulla tänne, jos haluat pelata jännemmin, koska... Ei vaan, nyt kun muistisimme, jossain näin vilauksen luolan suuaukosta, mutta tuota... Oliko se täällä? Oli, no niin. Mä en nyt tiedä oikein mitään. Mä... Ei mun alta, ku... Yrittää, mä tiedän, miten se tulee käymään. Joo. Joo, just joo. No niin. Op, op, op, op. Noniin, sehän oli suoraan sitten. Ai. Siellä on, hän on siellä näin räjähdän nyt. Ole, kiltti, ei siinä. Ei niin lähellä. Räjähdä, mutta ei siinä. Siinä voit räjähtää. No voitko nyt? Voitasko sopia, että räjähti? Ui, kamala se oli vaan tuo poilepakko pieni. Ai, ai, ai, ai, ai. Kuinka olen vielä elossa, en edes voi ymmärtää. Tämä ei nyt oikein... Oh. Hui! Teille mihinkään. Se tuut kohta seinästä läpi, mä kuulen niin läheltä. No räjäyheks? No. Tää on ihan Ai niin? Mihin? Mullahan ei ole ruokaa vaan... No, niin. Voi ei, mä en edes tiedä mihin mä kaivauduin silloin ja, ja missä mun kamaat on ja mitä ihmettä? Minkä on tehnyt tämmösen sokkelon, että pelottaa mennä tänne? Voi ei, meillä on nyt vähän liiankin lähekkänyt. Miten sä oot siellä? Miten mä oon täällä? Kuka mä olen jo missä? Mistä en mä oon? tiedä. Ei, mä en nyt on liikaa aksonia, kohta kuolen minäkin tähän. Mä menetin kaikki kaikkia varmaan, kun nämä jo on jo karannut jonnekin. Onko nämä minun tekemät korttasi? Mä taidan nyt vähän nössöillä. Oi, oi! <laughs> Semmoinen nössöily sitten. No, näytäpä se naama siihen. Minä löysin minun tavarat. Ai, että voi olla iloinen pieni ihmislapsi. Nyt mä kostan. Ei, ei. Sillä uuran kotiin. siitä. Elää, elää, elää, elää, apua. Oi, no ei mielen niin pääset tossa, jos mä nyt en... Onks mä tyylsä, jos mä nyt estän kuoleman? Hoppa-paa! Ei tässä ideana kuolla ollu. Ne <tallinen>, ollaan väistämätön paha. Jee. Haha, jes. No niin, muriskaa siellä nyt sitten. Nyt me sori, vaan käyn maan pinnalla kyllä. Mun siellä yö tietysti. Hui! Oho, oh, creepereitä. mun johdattaa niin mun portaisiin vai nimenomaan ei tänne? Se ei ehkä oo hyvä idea. Hei, ei, siinä, ei siinä. Niin totta kai siellä on yö. Mitäs tässä nyt rukis? No, tule sieltä sitten. Tule, tule. Niin, tule. Just niin. Harvittaako? Jukuttaako? Ai, että suututtaa. <laughs> en yllä. Vähemmäs. Miin se kaveri meni? Ei, ei tuo kaveri. Ai, miten tehollista? Koko on pilaama meni? Ei. Nuurako tappaa ne? Kunhan ei minua. No niin, tää oli ihan suuri virhe. Mä en tiedä, mistä mä tulin tänne. Missä se mun luola on? Au! Au au. Taas mä nössöilin. Hehe. Tuota, tuota. Tää onkin nyt mielenkiintoista. o oh -oh. Taas mä rupeen. Sitten niin kuin... syöminen olisi tullut alka-alkoon. Pitäisikö minä mennä? Elää ei. No niin. Mennään taas. Tiemekin, mm -hmm. Se tulee käymään. Eihän mä pakko periaatteessa. Ai niin, eläpäs ajattele ääni. Päästään sillä tavalla, että. ei, Ota sitä. Missä mm. siis se on? Oh ah, no niin. Oops Oh no. Täällä oli tervetuloa komitea oottamis. No, kiitti vaan tästäkin. Tää mä tällä täte. No niin, älä ammu sitä. Oh no, nyt kyllä laamoida käy huonosti. On Olisiko voitu kilpailla sitä, että kummalla on ensimmäinen lieka? Siis se, millä sidotaan eloset. Ilmeisesti voitit jo sen pelin. Vai en? No ehkä. Mm. Mutta sehän on ollut aika hienoa, aika harvinainen. Uppistaralla ei tarvitse suuttua sen ei taas sinä. tosiaan sanomatta, että meillä on vaikeusasteena normal ihan vaan. Mutta se varmaan kävi tässä jo ilmi. Niin Muuten no. tässä olisi jo kuoltu vähän usein. Niin, mä ajattelin, että jos on joku helppo. Niin... No sekin on kyllä varmaan käynyt ilmi. Että on... Ei ole ihan helpoimmasta päästä tämä homma. Mistäs minä oikein? Tulin. Ai niin, sinäkin olet saanut jo kypärän tai gengat tehty. Maybe. Hei kauppias on ainakin elossa vielä. Onpa kivaa, se on aina ilahduttavaa. Voi, ei, hey, ei, hey, ei, hey, ei. Hey. Okei. Okay. En mene tuonne sitten. Hä? Minun olisi pitänyt maltaa odottaa, kun tuossa söi, vähän pidempää ehkä. Pysyllä on vähän enemmän sydämiä. Come on, olisiko edes yksi, yksi rauta? Tullut. Okay. Mä en niin tiedä, mutta yllätetään kohta, kun sieltä, missä ne kaikki monsterit on, sieltä pääsee aika helposti kiipeämään tänne. Aivan sama. Mä olen valmis. Siis <gülmetsä> valmista hirviöihin eli tässä haasteessa. <hysä> <tästä vielä. hysä> kenen manhat luut täällä kolisevat. Kukas täällä on räjähtänyt? Oh, no niin. Ai! Sain nuolen takamukseen. No, tulee nyt niitä pellaan. No. Siellä olet. No, ei. On. on kyllä huono tuuri, pitäisikö mun vaan käydä kuolemassa? Ai, ai, ai, ai, poppatotta, kuka antoi? Pitää käydä kuolemassa. Ai niin, mennään lasvaan ah. Mitä <tätä> tahallas vaan, niin muuta tekemistä keksin, niin... Lähinnä sen takia, kun tuo, tuo, tuo päämäärätön kaivaminen ei tuota tulosta, niin jos helpompi mennä tuolla luolassa. Mutta luolassa on muitakin kuin minä. Niin näkyy oleva. Mä no, oon vaikka... On, oh, on kulkukauppia, Ja ottaa köliin tai sit se tappelee. No niin, heti hän sanoi, tänne kannatti tulla. Ihan turhan messerin Koneen, monta, Miksi? Miksi pitää olla aina creepereitä? Mikse, no niin, mikse, kiva. O-ou, no, oh -oh, mä näin olen jo muissa. Au. Oh. No kato au. creeperi sun jäljellä, Reitti umpeen kun se tulee, voi ei. Tällä huomaa mua. Mä käyn laamat uitamassa ja saan sieltä ruokaa, että ei muute, <laughs> muuta syötävää saa. Ei kun hetki, ne enistä tajat en mitään. Ups. Ai, tänne aina voi ampua? tämä nyt on reilua. No niin, neroimat voi tosta päätellä, multa rautaharkkoa mä tarviin vielä. Mä sitten esittää numeroa <laughs> vettävän luolla. Niin ja siis nämä mä nyt laskin mukaan tuohon. Ai ja missä se on se? Ja tuolla. Ja sitkö nä. O o o o o o ei ei ei nyt oli huono tämä niin ei niitä, kun nyt, hän, hän, nyt mä tarvi enää tarvi enää ton varran. Uh. O luks mä ku sa kaiva. Mä kuulee ku se kaiva. Et sit tuut kohteen mun täm on reviirillä tuut tänne. <laughs> Ska mä tähä vielä selät mitä. Vängi miks pois? mä poistat mun halusta. Minä no, ei ei näin. Palaan. Katsotaan, on se tallessa. Mitäs tässä sitten pitää tehdä, kun jos on saanut haarniska valmiiksi, pitääkö mennä vielä maanpinnalle tai jotain, vai onko se vaan siinä sitten? Sitten hmm. täytyy mennä testaamaan, Tyska meidän, Tyska meidän, tota... testaamaan sitä haarniskaa <laughs> taistelussa. Tyska se tulee näyttää toiselle, että on varmasti tehty. Mm. Niin, sitten, mitä. Joka, valmis vai? En. kamaan tavallaan Tavalla vähän tuuristakin kiinni ja nyt ei oo kauhean hyvää tuuri olla. Niin. Ja myös siitä, että montako kertaa saakö niin monstareilta? Missä mä näin täällä? Ei. Ei jes. Ihan hyvä. Ihan hyvä! Uuh, mm. ja sai mennä chompilihankin. Mm. Puriskaa ihan vapaasti. Se on valmis. Mullakin. Olisiko pitänyt sanoa aikaisemmin? Ai että sulla on valmis? Mä siis just sain samalla hetkellä valmiiksi, mutta ei ole kaikki päällä vielä. Ai no mulla ne on ihan päälläkin jo. Ei, lasketaanko? No, niin. no tietenkin, ne piti olla päällä. Ja mä oon täällä toisaalta... Aha, ne? Oh, ne? Oo. Ne? missä ne nyt on? Täällä on kaksi kauppiasta, ne no, nyt sentään. Moi, mutta toisella ei ole enää laamoja. Enkä sä käynyt mun tunnelissa. En ole käynyt ihan oikeesti. Mut siis sä oot toista jo voittanut, niin voin kertoa, mitä tässä nyt on tapahtunut. Siis mähän jätin ne tonne ylös. Ihan varmasti jätin sinne mun tunneli alku. Siis mä heitin kypärä ja kengät yhdessä vaiheessa mm. tänne rappusiin. Niin. Mm. Koska tota, mm. mä olin lähellä kuolemaa mä ajattelin, että ne on sitten tuolla maanpinnalla, tai siis lähellä maanpintaa ottamassa. jos mä kuolen. Mm. Mä tarvitsen käynyt tästä kuolinpaikasta, että mä säästän ne haavuttamaan niin, niin. Mutta ne on hävinnyt. Kai sä käy ne poimimassa, kun nämä häviää siltä ajan kanssa. Häviääkö, vaikka se siis ei ole kuolemanjälkeinen tilanne? kyllä no, niin, mä olettaisin. En ole tiennyt, ne katoaa, jos sä heität maahan jotakin. No, mä nyt tässä surullisen näköisenä ilman kypärää ja kenkiä. Niin. Pystyykö yhdestä nahasta tekemään mitään? Sä oot edes nahkavaatteita. Ei. Eh, mulla olisi ollut tässä nahka. Mä tapaan sen. Tätä syö hitaat. Oi! Ai, ah, se voi tehdä näinkin. Onneksi tajuttiin vasta nyt, koska <gülä> ei tullut säännössä määrätty, että saa hyökätä toisen kimppuun vai ei. <hämme> <hämme> Okei. Okay. I'm King of the World. Uh -huh. ja aika yksinäinen. Ol Oliko se siinä? <hämme> no joo, eiköhän se ollut siinä. <hämme>